O venho, o sentido que é formado na zonaっていう, um acompanhe de toda a criseSTAN e da pazão e da paz do professor Flavio. o de Saquell, que eu sentimos desЭr e dos o resultado tro רado de proteção, enquantocreuma, no يعني طبعا وهي مناسبه باش الشباب ديال الاحرار دارت خلال البرامج الانتخابيه دياله انه يعني ماذا تحقق منها وماذا ومن الذي لم يتحقق لان التعاقدات كما يعني خمسة شميل على 700 على 800 شريحة يعني إصلاح الإدارة وفي هذه الأبعاد سنقوم اليوم هنا حتى يعني حتى من سدات شارع اللي هي يعني يعني مشكلة الوقت من في هذا الوقت هناك ظروف اللي هي يعني مفرحه، حزب التجمع الوطني الأحراض في الانتخابات الجزئيه الاخيره اللي كانت في في فيها حزب التجمع الوطني الاحرار انه في الطريق الصحيح، وانه يعني هي يعني رساله واضحه ان الحزب بصفه يعني عبر الحكومه طبعا بصدد يعني آه يعني تنفيذ البرامج ديالها، هذه بالنهايه حمايه على امور المغرب، اما الامور التي هي هي الحرائق اللي كتعرفها بمنطقه الشمال ولاول مره في تاريخ المغرب بهذا الشكل اللي هو كبير وكبير جدا، واللي من خلال هاد كما ما كنقولوا هذه الحرائق تبين بان الحكومه في سابقة انها يعني في السابقه ديال الحكومات المغربيه انها استطاعت انها خلال اسبوع انها تخصص واحد الدعم ديال 30% من اجل يعني مساعده الاسر المتضرره من الحرائق نفس الشيء بالنسبه